السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع متفرعه من شارع لبنان عماره ومدخل موقع مميز اتنين اسانسير شقه دور تامن التفاصيل كلها والسعر هتلاقوها اسفل الفيديو اول حاجه بنخش منها ده باب الشقه تمام عندنا هنا ريسبشن ميزته ان هو كبير ارضيات معموله بورسلين بنرجع ناحية باب الشقة بنلاقي أول ما بنخش من على باب الشقة على يدنا اليمين أول حاجة بتقابلنا حمام الضيوف وبعدين المطبخ المطبخ كله معمول سيراميك بالكامل الغاز موجود بردك واصل عندنا هنا بلكونة صغيرة بلكونتين صغيرين في قلب الريسبشن بنخش بعد كده على طريقه التوزيع اول حاجه بيتقابلنا على ايدنا الشمال اول غرفه ميزه ان الشقه نوره بعد كده بنلاقي الغرفه الثانيه عندنا الغرف مساحتها حلوة ونورة ومش مجروحة دي ميزة مهمة فهي اللي بتخلي الشقة كلها مفتوحة تاني حاجة عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين في هنا مكان الكابينة الشاور بس هي اللي ناقصة تتركب في الحمام بعد كده بنلاقي الباب بتاع الغرفة الماستر دي عندنا مساحه الغرفه وفيها تراس حلو كبير ده الحمام الماستر وده مكان الكابينه الشاور بردك ميزه الشقه مساحتها 240 متر ميزه ان المساحه مفتوحه وثاني حاجه الشقه كلها نوره مش مجروحه مش على مناور آآ مش آآ داخليه آآ اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى يكون فيديو النهارده حظر ده انتظروا مننا عروض كتيرة جدا الفتره اللي جايه وباذن الله ان شاء الله في معنا جولات بحضور رضاكم برضك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته